بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خطر عظيم يحيط بنا الآن بدون أن ندري لقد اقتربت الساعة وأنتم غافلون فكل الأحداث التي تحدث من حولنا الآن مليل دامغ على اقتراب ظهور المهدي عليه السلام وهو المسيح عيسى بن مريم فطبعا جفاف نهر الفرات ودجلة وجفاف الأنهار في أوروبا وأمريكا علامة من علامات الساعة الصغرى التي تسبق علامات الساعة الكبرى مباشرة فهناك احتمال كبير حدوث أمر ما بظهور احد علامات الساعة الكبرى لكن مش معروف حتى الان ما هي العلامة التي تسبق الاخرى هل هي علامة يعني كويسة لنا وتخدمنا ام هي علامة مش كويسة وتجعلنا في الحضيض فطبعا احنا عندنا علامتين متميزين جدا عن بعض ويختلفوا اختلاف جوهري كلي يعني عندنا الآية الأولي أو الآية الثانية الآية التانية ممكن تيجي مكان الأولي أو الأولي تيجي مكان الثانية ايه هما بقي هي دبة الأرض ويأجوج ومأجوج اللي هو انهيار السد طبعاً السد هذا السد غير معروف مكانه لكن الحمد لله بفضل من عند الله علمت من الله أن السد العالي هو السد يأجوج ومأجوج الذي سوف ينهار علينا وعلينا أن نتبع خطوات السلامة والإجراءات التي حددها لنا ربنا سبحانه وتعالى إيه هي, هي الإجراءات اللي, اللي ممكن تنجينا آه طبعا يجب علينا ان نذهب الى دبة الارض دبة الارض هي ايه مش حدش عارفها لكن انا برضو عرفت آه ايه ما هي دبة الارض ان هي طلعت الملكة كيلوباترا السابعة السبعة ان هي سوف تعود آخر الزم طب ومين اللي هيخليها تعود وهل هي هترجع لوحديها كده ولا في حاجة هتحصل لأ مش هترجع طبعا لوحديها احنا يجب علينا ان احنا نخرجها اولا حتى ياتي المسيح عليها ويقوم باحيائها من جديد طبعا المكان عرفته الحمد لله ووصلت اليه بتاع الملكه كيلومتر لم يتبقى سوى الحفر لانقاذ المصريين وانقاذ مصر حتى نخرج دابة الارض التي سوف تساعدنا بكثير من مشاكلنا الموجودة الآن طبعا مصر هتتغير تلتمية وستين درجة خالص يعني مية درجة يعني هتبقى حاجة تانية خالص مع خروج الملكة كيلوباترا لأن سوف يظهر المسيح معها أما بقى لو احنا سكتنا فإن الخطر يداهمنا وخطر انهيار السد العالي اللي هو يأجوج ومأجوج اللي هو الفيضان والجفاف عاملينه مخصوص وطبعا شرحه ده يطول وعملته في القناة اكتر من فيديو يمكنكم الاطلاع عليه في القناة وحاول اجيب لكم برضو رابط الوصف حطه لكم في صندوق الوصف ممكن تخش على صندوق الوصف تشوف ايه الفيديو الخاص بيأجوج ومأجوج والفيديو الخاص بدبة الارض ان شاء الله سوف اضعهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله عشان ما تتعبوش نفسكو وتقولوا تدوروا بنفسكو في القناة فانا بكلم مين بقى بكلم الجمهور يعني احنا بنطلب مساعدة الجمهور الان يعني باي طريقة كانت سواء كنت بتشارك شارك معانا في القناة اشترك عايز تشوف الفيديوهات عليها عايز تدعوه للقناة عايز نساعد باي حاجة اي عندك فكرة او اقتراح تقدمها لينا في هذا الخصوص ممكن تكتبها لنا في التعليق يعني ريت انا بنتظر مشاركتكم معايا ملقيتش حد هيشاركني طبعا افضل الدعوة دي مستمرة حتى اجد من يسأل ويجبني و في هذه المواضيع ان شاء الله بنحاول نلجأ الى الدول لانقاذ مصر برضو فطبعا يعني لما كل الناس تبقى تلتف حواليا اكيد هيبقى صوتي مسموع اكتر لكن حتى الان ما فيش حد يعني فربنا يسهل ان شاء الله اوفيك بكل جديد كان معكم امل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى تليفون زيرو اتناشر تمنيه خمسه سبعه تمنيه تسعه سبعه تلاته اربعه وشكرا على حسن استماعكم